Jeg vil oppfordre dig til å dele presentasjonen din med dine elever eller studenter i forkant av undervisningsaktivitet skråsrekt forelesning. Hvorfor? Jo fordi at en god del av disse trenger denne her for å kunne forberede seg såkalt forelesning før de kommer til forelesning for å sette seg inn i stoffet. En annen viktig ting er i forhold til å kunne føre digitale notater. Når jeg var student hadde jeg en helt feilslokk studiestrategi. Jeg trodde alltid at det som læreren skrev på tavla var det viktigste. Jeg brukte all min tid på å skrive ned det læreren skrev på tavla. Som dyslektiker så brukte jeg alt for lang tid på dette og fikk ikke tid til å høre på foreleseren. Andre studenter har en annen, kanskje litt feil slått, studiestrategi, er at målet er å skrive ned alt som læreren sier i forelesningen, og få liten tid til å kognitiv bearbeide det læreren faktisk sier. I dag har vi teknologi som kan hjelpe oss med dette. I, under denne filmen så finner du en film som viser hvordan du kan sette in en PowerPoint in i OneNote, slik at ikke studenten, eleven, må kopiere alt som står på lærerens slides. De kan i stedet konsentrere seg om å bearbeide dette til sine egne notater. Og da bør de ikke kopiere alt, og så kan de bruke mer tid til å høre på foreleser. For de som ønsker å skrive ned alt læreren sier, så finns det teknologier som Live Captions, som du nå finner i OneNote eh, i eh, nyere versjoner eh, med Live Caption. Eh, når jeg lager denne filmen så finns det bare på engelsk, men det kommer også snart på norsk. Det vil si at du får transkribert hele forelesningen fra læreren, in i OneNote. Studenten kan stoppa upp, kopiera vissa elementer in i sin egna notater eller den kan söka genom allt det har sagt i eftertid. Många säger till mig att de välger att inte dela presentationen med studenten på förhand för att de önskar att ikke avslöja alle svar med en gång. Då är mitt tips ta och ge ut två versioner. En version som du gir ut som är din den versionen som er då uten eventuelle slides. Og så kan du ha din egen version som inneholder disse slidesene. Noen velger å gjøre halvferdige presentationer til studentene där de faktisk kan legger opp til at elevene ska skrive in en del svar. Det er viktig å snakke med studentene og på forhånd om hvordan denne presentasjonen ska brukes. Og det er ofte tre ting som PowerPoint brukes til. Læreren bruker det for å strukturere egna notater. Så er det på en måte lærernes scenershow, det er en presentasjon som styrker kommunikasjonen ved bruk bilder og liknende. Men ofte elever de forventer at det er kortversjonen av pensum som de skal få en lettere ferdigtygd version av pensum som de kan lese på til eksamen. Det er viktig å kommunisere, altså visst eleven tror at det er kortversjonen, og i virkeligheten er dine forelesningsnotater, så blir det en mismatch. Det er viktig å snakke med elevene om funktionen til presentasjonen i forelesningen. Og forskjellige forelesere har forskjellig policy. Og I starten av et semester er det veldig grejt å fortelle om hva er funksjonaliteten til presentasjonene i dette studiet, og hvordan ønsker jeg å dela det. Dette er for å gi forutsigbarhet til elevene. Og når det gjelder deling så finns det jo mange måter å gjøre det på. Den mest eksemplariske er kanskje at man tar PowerPointen, skriver den ut i OneNote, og så bruker læreren OneNote glassnotatblokk til å distribuere disse notatene på forhånd til elevene ved å sende ut sidefunksjonene i OneNote. En annen version er jo at man deler presentasjonen fra OneDrive, og så gir man en delingslenke til elevene slik at de kan laste den ned. En tredje version er kanske at du deler den på SlideShare.net og bygger in presentasjonene din i Canvas, eller hvilke verktøy du bruker til å stoff med. Problemet här er att da blir det over till en pdf som ikke eleven selv kan bearbeide i ettertid. Det er også viktig å Presiserer til dine elever studenter at læringen skjer gjennom bearbeiding av stoffet. Det hjelper ikke at du har en fin digital versjon av notatene dine på datamaskinen. Det er genom bearbeidelsen og gjenkallelsen av kunskapen som læringen skjer.